За п'ять хвилин вже всі в підвальному приміщенні в нас з максимальною вагою 6400, вони обоє морські піхотинці, офіцери. Наші жінки неймовірні. Перечасних пологів не побільшало? Відчули таке легке, як дрижання стін. Про пологи і повітряні тривоги спілкуємось із заступницею директора Хмельницької обласної лікарні з акушерсько-гінекологічної допомоги Ларисою Притуляк. Вітаю. Добрий день. скажіть от в цьому перинатальному центрі вперше, коли довелося спускатися в укриття. вже 24 лютого у нас в цей день було п'ять пологів і вже в цей день під час повітряних тривог ми спускалися в підвал, ще не були такі укриття у нас, вони влаштовані. Але жінок ми спускали, тому що ніхто не розумів, взагалі, що відбувається і що можна чекати. Зразу, от в перші дні думали, як захиститись, не дай Бог, там прийдуть якісь стали ну, персонал, в основному жінки у нас в періонатальному центрі працюють. І волонтери прийшли до нас і сказали, що ми будемо охороняти, це ж об'єкт, стратегічний об'єкт. Тут жінки з маленькими дітками, хлопці, які... багато з яких сьогодні вже воюють на Сході, захищають Україну, але вони тоді будучи ще спортсмени багато, от волонтерська така група, які організувались і чергували в нас по вечорах, по ночах. І практично в той же ж день ми почали, в перший день війни, ми почали облаштовувати наше підвальне приміщення під. Бомбосховище, але знаходили території для кожного відділення. Тобто ми облаштували і пологову залу, навіть операційну. У нас там колись була кімната відпочинку персоналу з столовою, з кухнею, де ми могли там прийняти їжу, персонал. І там була підведена вода, і ми прийняли рішення, що це оптимальне приміщення для операційної, нашої імпровізованої. А пологи там вже приймали? були там. Ми там приймали за весь період війни лише троє пологів. Ну, так щастило, що лише троє жінок народжували саме під час повітряної тривоги, коли були в бомбосховищі облаштованому, і ось вони народжували. Але в перший день спускались туди жінки в підвал, ще не було так влаштовано все, ми спустили там Ті, що в нас були лавки, диванчики, які в нас були в холі для того, щоб жінки могли сісти. Згодом ми вже облаштували і для жінок, які після пологові, там є найтепленький куточок, де стоять і ліжка, і дитяча ліжечка для того, щоб жінка спустилась і могла там навіть, якщо повітряна тривога затяжна, з дитинкою лягти, відпочити. Ліжка окремо стоять для жінок з відділення патології вагітних. І окремо для гінекологічного відділення є окремо для мамочок, які спускаються з відділення постінтенсивного догляду з новонародженими дітьми. Там кімната, яка також дуже тепла, з дитячими ліжками. І в цих і в дитячій реанімації приміщення облаштовані снами концентраторами. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, ви всі разом і медперсонал, і всі-всі жінки, так. які знаходяться так. в карті по сходах, спускаємося Спускає туди. ]ся. Так. Скільки часу на це витрачають? Дуже швидко вже тому, що якось, мабуть, відпрацьовано і дуже е, організовано. І всі жінки у нас в сімей багато з партнерами от, після пологому відділенні і тати допомагають, беруть дитинку там і там документи і швиденько спускаються, ну за 5 хвилин вже всі в підвальному приміщенні у нас. Чи є такі, хто відмовляється спускатись? Є, але це поодинокі випадки, тому що ну, неможливо силком Жінку завести поодинокі випадки трапляються, але це дуже рідко. Ми переконуємо жінок, що це необхідно з метою їх безпеки. Один з прильотів от той, що забрав життя молодої хмельничанки, це якраз перед 21 червня, так. Так. Це досить неподалік було від обласної так, лікарні від центру. Були звуки, були звуки відчували? досить чути, чутно і навіть от персонал, який в той момент був в пологовому стаціонарі, то сказали, що відчули Легке, як дрижання стін, і моментально от після тієї повітряної тривоги навіть практично тих жінок, які відмовляються, стало набагато менше. Вони стали практично відсутні, тому що відчули ризик, високий ризик, що все-таки незрозуміло, коли йде, буде попадання. Як реагують жінки на сигнали тривоги? Ви знаєте, мабуть, нервова система жінки вагітної, вона робить все, щоб захистити від якогось негативного впливу і себе, і дитину. І тому жінки, багато з яких от в нас, і в яких чоловіки на війні, і не до всіх встигають вони відпустку прийти на пологи. Нас дуже багато народжують дівчат, яких чоловіки захищають сьогодні нашу батьківщину. І вони якось такі спокійні, зібрані, мабуть, інстинкт материнства і потреба захистити і себе, і дитину. І потужна ця сила материнська, вона в них вже розвинута, і вони спокійні. І вони мало того, що вони тут піклуються за себе, за дитину, вони своєю силою духа підтримують чоловіка, який десь на відстані чи залишився вдома, чи на передовій. Наші жінки неймовірні. А пригадаєте, перші пологи жінок переселенок. Мабуть, це був другий день війни, 25-го числа, у нас з 25-го у нас з'явились жінки, які виїжджали, причому які добирались майже добу з Києва десь по полях. І до нас на облік була приїхала жінка вагітна, яка, вибираючись з Київщини, їхня машина була потрапила під обстріли і загинув її син, з яким вона була в машині. Вона його поховала на території області, приїхала до нас вагітною стала на облік вже в нас. Звичайно, такі історії, вони, їх пам'ятаєш, цих пацієнток, і вони... Е, ну, є такі пацієнтки, які просто, ти їх забути ніколи не зможеш. Тому що в нас народжувала, наприклад, дуже от така, такі яскраві, вони сім'я морських піхотинців. Я навіть не знала, що в нас є Академія морської піхоти в Україні. От вони обоє морські піхотинці, офіцери. Вона вагітна, двійнею, і, е, народ Народивши, в нас вона настільки, вони настільки приємні, світлі, позитивні. Волонтери, дізнавшись, їм подарували були маленькі голубі берети хлопчикам їхнім двом. І от виписка, вони вже згодом в нас поруч є церква, і вони вже далі прийшли вже похрестили цих дітей в нашій цій церкві біля перинатального центру. От якісь вони вже стали от такі рідними, і ці діти, і ці батьки. І таких дуже випадків дуже багато. Це можна... А ще хлопчик-рекордсмен народився у вас рекордний рекордної ваги. Так, і так, також в цей рік з максимальною вагою 6400. Це, звичайно, величезна вага. І підгігант. тобто таких випадків дуже багато. Це страшно говорити, але навіть вже, мабуть, звикли до такого життя в системі війни, коли да, тривога, треба спуститися, але вже якісь менш всі нажахані і більш, мабуть, впевнені в силу наших збройних сил і в те, що от ми захищені. Ми відчуваємо, що ми, ми як в глибокому тилу. У нас глибокий такий надійний тил. А за вашими спостереженнями, впродовж цього воєнного року в глибокому тилу, усе ж таки, більше жінок вагітних від'їжджають з області, чи навпаки більше ні, приїздить? Ні, і немає такого, що більше, мабуть, бум внутрішньо переміщених осіб вагітних був все-таки весною. Вже в червні пішов спад і багато вагітних, які з Київщини, Одещини, Житомирщини у нас були з Дніпра, з Миколаївської, Херсонської області. Вони повертались додому на звільнені території. Виїжджали, багато в нас було дуже вагітних, які зірпіння, з бучі, гостомельот, навіть якщо там не зовсім можливо ще десь до кінця безпечно, тому що зрозуміло буде, що там і сапери ще працювали, але кожна людина, мабуть, рветься душою додому. І навіть от в нас працювала тимчасово. Лікар, яка не анатолог, також вона була, як, тим, приїхала до мами з Запоріжжя, вона попрацювала в нас і вона говорить, да, в нас обстріли частіше, в нас все. Але я так хочу додому, і вона повернулася з Запоріжжя. Так. Сьогодні вона м, директор пологового будинку в Запоріжжі. А яка загалом стоїться із народжуваністю впродовж цього воєнного року, якщо порівняти з попередніми? Що в нас лише на 29 пологів менше, ніж у 2021 році. Це зовсім невелика така різниця. У нас 1435 пологів відбулось, і м, враховуючи, що на в Україні десь на 20% менше народилось дітей, ніж у 2021 році. Для закладу нашого цей рік був благоприємний. Дуже багато стають на облік у нас в центрі планування сім'ї. Це також тішить, тому що… У цей період маєте на увазі, так? Так, зараз так. навіть у січні місяці цього року у нас на облік вже з приводу вагітності стало більше жінок, ніж Наприклад, в попередньому році. У нас січень такий урожайний був вже в цьому році навіть. Не може не тішити. А більше хлопчиків чи дівчаток народжувалися? Знаєте, протім... це не є статистичними даними. Мабуть, порівну Пакети медичних послуг. Чи залишаються вони тими самими, які були в попередні роки? І чи уклали вже угоду з НСЗУ на цей? Так, але в нас спеціалізована допомога новонародженим. В нас є, тому що в нас є відділення інтенсивної терапії і кост-інтенсивного догляду. Практично всі пакети, які пов'язані з пологами в нас укладені, і гінекологічна допомога, у нас все це надається в нашому закладі. В цьому році дуже багато благодійної допомоги, починаючи з великих благодійних фондів. Наприклад, благодійний фонд «Твоя опора» Нам велику масу устаткування, обладнання, дихальної апаратури, розхідних матеріалів, відділення інтенсивної терапії новонароджених поставило. Але менші благодійники, які з всіх країн, практично, і з Португалії, і з Італії, і з Польщі. Це були і індивідуальні якісь передачі, це і памперси. Від Фонду народонаселення грандіозна медична допомога до нас прийшла. Далі проект. Міжнародний великий благодійний, це з Великобританії він до нас також прийшов, також обладнання, і пересувний УЗІ апарат, і монітори для спостереження за станом плоду. Причому ми вчимо партнерів, батька, саму жінку, як слухати серцебиття після кожної перейми. І, розумієте, коли йде активна співучасть в пологах і самого батька, там, партнера, маму, мами-сестри, жінки, персоналу. Коли всі от втягнуті в ці пологи, коли всі разом народжують, легше жінці, я думаю, легше і персоналу, і кращий результат. Скажіть, а через стреси перечасних пологів не побільшало? Ми цей показник аналізуємо, тут у нас стабільний показник десь передчасних пологів, він не збільшився в порівнянні з попередніми роками. Кількість передчасних пологів залишилась десь в межах 12-13%, у нас стабільний цей показник і він не збільшився. А скажіть, чи були якісь, крім того, що складний випадок, якась складна ситуація і оттрапилося вимкнення світла? Фактично у нас відключення на сьогоднішній день перинатальний центр і обласна лікарня практично не відключаються Лінією ці підтримують, де стратегічно важливі об'єкти, але коли були виключення аварійні, в нас спрацьовував дизель-генератор, ми постійно, абсолютно були забезпечені світлом. Чи не було якогось такого досвіду впродовж цього року, який знадобиться і потім, вже після перемоги, після війни? Досвід, так, мабуть, всі стали більш милосердними, мабуть, Більше почали слухати один одного. Головне, щоб ми зберегли цю любов один до одного. І я переконана, що любов обов'язково переможе темряву, і наше світло переможе темряву, і обов'язково буде перемога.